Вітаю в просторі Росту, в просторі проекту People, в своєму просторі Містика, Майстра, Борегині Марія. Мар'я. Я безмежно рада, щасливо ділитися з вами інформацією, яка проливається крізь серце і мою свідомість. І Маючи цю змогу її перекладати із мови, мови космосу, мови нашої єдиної душі, я називаю це потоком матері Всесвіту. Кожного разу, коли накопичується якийсь важливий шматочок інформації, що несе цінність, я до вас виходжу. Ось такий і цей ефір, тому всіх вітаю, усіх вітаю. І відразу хочу вас просити про те, щоб ви обов'язково ділилися, ділилися на рівні своїх фіксацій, інсайтів. Якщо ви їх ловите, пишіть їх в своїх коментарях до ефіру. Це дає можливість іншим людям, тобто по суті це таке служіння і собі, і іншим, дає можливість іншим людям звернути увагу на те, що, на те, що вам вже вдалося ясно побачити. Тому що дуже часто ми через приклад надихаючись на, на чиїсь зовнішній реакції можемо при, придивитися до самих себе, більш чітко усвідомити самих себе. Зараз неймовірні часи, нічого зайвого немає, і все дуже пов'язано з усім. Тож, іще раз, реагуйте фіксаціями, реагуйте хоча б, знаєте, якимись своїми такими смайлами, знаками. І я вам зараз це пропоную і нагадую не для того, щоб ви нам покращували. Якість, якість популярності, хоча і це теж нам дуже приємно. В першу чергу, це діалог з собою. Нам всім людям дуже приємно, коли на нас реагує зовнішній світ, якось нас підтримує, одобряє і так далі, і стимулює до еволюції, але якщо ми вже в ці часи, в оці буремні, непрості часи, не навчимося о, триматися за внутрішнє, підтримувати себе зсередини, помічати свої стани, свої реакції, свої смисли, свої цінності всередині себе, то, як то кажуть, чого ще тоді чекати, які ще мають прийти провокатори духовного зростання, якщо вже прийшли, здавалося б, найстрашніші. Тож, реагуйте, діліться, усвідомлюйтесь, фіксуйте і розуміємо вже, як ніколи, що кожна інвестиція часом і увагою, особливо зараз, це безцінна інвестиція, бо для деяких, а я знаю, що я транслюю інформацію в першу чергу для тих, хто в Україні, для тих, хто створений Україною, для тих, хто з України, так? Made in Ukraine, тому що Хтось, як і я, фізично знаходиться в межах України, хтось серцем з Україною, для когось Україна – це столиця серця, хтось народжений як ядро потенціалу, як зерно імпульсу в Україні, а хтось зараз пробуджується через Україну і прокидається як свідомість, таке це відбувається з безлічі людей, мільйони людей, світу, спостерігаючи за війною в Україні, оживають. Оживають душею, оживають через це відсіювання таке від безсвідомого відкріплення. І я теж це називаю Mother in Ukraine. Ми, да, от, пробачте за мою англійську, вірніше, її негарну якість. Але мала на увазі, що створені в Україні, ось, і нещодавно я була в Буші. нещодавно я була в Бощі, вела семінар хранителів частот на Нової Землі, як вчитель, як містик, як провідник, і о, передавала навіть, в тому числі, через ініціації, Знання – це і вербальна передача інформації, невербальна передача інформації. Коли відбувається озвучка із уст в вуха, але це називається із уст в уста, тому що коли відбувається пряма передача, то ті, хто прийма, приймачі, можуть це повторити на своїй мові для своєї аудиторії. Тому воно так називається із уст в уста, тому що те, що ти почув серцем, ти можеш розповісти далі, ще комусь, і так працює вчительський канал. Тож, проводила ініціації, і Буша – це, звичайно, містичне місце на землі. Спробувала вчора зробити такий лайтовий сторіс-потік в інстаграм-каналі, хто не дружить і ще зі мною там не дружить, так, то доєднуйтесь, продивіться, провідчувайте, що таке буша, як місто сили. Ви знаєте, мабуть, достойне це місце окремого ефіру. І взагалі, як ви вважаєте, чи було би цікавим вам відвідувати ефіри, які знайомлять з місцями сили? Бо по місцях сили світу, не тільки Україна, а світу, я досить багато поїздила і, і це були такі мої в якійсь мірі особистісні дослідження і світу, і себе в цих подорожах, бо це такі індивідуальні трансформаційні подорожі були з чоловіком власне кажучи, ми полюбляємо це. Але ось задумалась над тим, що дуже багато місць світу, в які ви в тому числі роз'їхались. Вони є потужними. І в мене навіть була така ідея взагалі написати книгу про трансформаційні подорожі з метою зцілення роду, стілення родових програм, зцілення розривів з ресурсами роду. Я цієї ідеї поки що не відкидаю, можливо, можливо станеться і це. Бачу ваші реакції, дякую. Тобто, містичним історіям про місця сили таке бути, так? Дай Бог, щоб у нас з вами була можливість онлайн зустрічатися і, і щоб, можливо, навіть оця наша потреба частіше по важливих причинах зустрічатися і ціни для себе здатна в тому числі силою нашої уваги прискорити прискорити баланс в сфері енергетичної ресурсності. Тому що, коли ми чітко знаємо, куди ми живемо і що нам потрібно на рівні базових потреб в нашому ритмі життя, то ці, ці потреби до нас приходять. Тобто, можливості для реалізації наших базових потреб до нас приходять. І в контексті... Семінару, який проводила в Бощі, дуже такою потужною червоною ниткою проходила тема циклотворіння. Циклотворіння – це взагалі тема, взагалі тема цього року, тому що цей рік в цілому нас понукає до, до, прояснення, до прояснення, до істини, до пробудження, до... Цілісності і, звичайно, що кожен до, до цих понять йде своїми дорогами, своїми шляхами, тим не менше кожен іде ось. Тобто зараз кожен в дорозі, кожен рухається, в когось своя швидкість, кожного своя швидкість, ось, що я хочу сказати. Тим не менше такі поняття, як цикл творіння, я знаю точно, що не всім, не всім зрозумілі. От для кого є зрозумілим це поняття цикл творіння, поставте три плюса. Для кого ви думаєте, що він для вас є зрозумілим, але так собі поставте два. Для кого здогадка, що це таке, поставте один. Для кого зовсім не зрозуміло, кому зовсім не зрозуміло, що таке цикл творіння. І взагалі поняття як термін живе життя, поставте мінус, поставте, не соромте своєї реакції, як я вже вас на старті залучила до цієї форми нашого діалогу, реагуйте, реагуйте, це пришвидшує, пришвидшує прояснення, веде до, до еволюції. Тож, продовжую, тема життя і смерті, тема циклу творіння, цикл творіння – по суті, це і є канал Матері Всесвіту. Принаймні, такою термінологією я спілкуюся з людьми. І ці, ці фрази – це не випадковий набір слів, які гарно звучать. Це дійсно та, той протокол, по якому зараз еволюціонує, розвивається і змінюється планета. І о, транслюю так, так, такою подачею вже багато років інформацію, але от називається, нарешті прийшли часи, коли вона, ця подача стала зрозумілою. Тим не менше, в циклі творіння є два дуже потужні о, процесінги. Все, що ми довкола себе бачимо, це концентрований, дуже плотний, дуже, дуже повільний рух рух інформації. Тобто матерія, якою є ми і якою є все, все довкола предметне, це інформація, яка, можна сказати так, завмерла в часі і просторі. Нам здається, що все стоїть, а насправді це дуже повільний рух. І наші звичайні очі не здатні бачити цей рух, скажімо так. Нам, нашими зовнішніми очима, не дано бачити очима людини цей рух. Коли ми закриваємо очі, відкривається внутрішнє бачення і за, за закритими очима, назву це так, тут, ми можемо бачити... Те, що називається серцем. І тоді простір і час розкривається для нас по-іншому. Я маю цю палітру широти, широти, широкоформатності. Бачення називаються люди ясно баченням чи містичними здібностями, і проявляється через цю здібність те, що ми. Називаємо як ченелінг, тобто транслювання певних послань. Тож сьогодні послання будуть мною уже транскрибовані, Назвуться так. Тобто я, я не ченелю перед вами прямо тут і, і зараз, але а, розповідаю те, що вже, те, що вже перекладено. Поговоримо про смерть, бо... Дуже вже багато на цю тему різних домислів, різних, знаєте, таких стереотипів, різних викривлень, різних, різних форм, які так чи інакше запаковані дуже, дуже, дуже плотно ілюзії. І для того, щоб зрозуміти палітру, Живого життя нам дійсно не вистачає в певній мірі слів, тому що ті слова, до яких ми звикли, вживаючи їх, ми маємо на увазі одне, а той, хто слухає, може, може собі домальовувати абсолютно інше, опираючись просто на свій досвід чи на те, до чого звикли. Тож, смерть. Російською мовою смерть. Дуже гарно розкладається на молекулярні символізми: зміна мірності, смерть, зміна мірності. Ну, власне кажуть, українською мовою зміна мірності майже схоже, тим не менше, дуже хочеться, щоб вловили суть. Так? І канал Матері Всесвіту, чи то цикл творіння, складається із одного русла, яке я вже описувала неодноразово в ефірах. Це можна уявити як, як ріку або дорогу. Дорогу, де є умовна лінія розділення, дуже умовна, і два протилежні потоки. Канал один, канал один, от уявіть собі просто дійсно, що є ну, ніби як, знаєте, холодна і гаряча вода, яка протікає по судинах, або як от у нас в тілі людей, венозна і артеріальна кров, так, є е, кровотік. Венозний є артеріальний, той, який надає енергію життя і той, який виводить е, канал, який виводить, Уже продукти життєдіяльності тобто назвем його умовно кажучи смерті каналом або є у нас дихання система вдох і видах от оце цикл творіння цикл творіння складається з вдоху і видоху. цикл творіння складається з народження і і смерті вірніше навіть скажу так життя і смерті. І ось ці два поняття, життя і смерть, їх потрібно і ще на два, на під два поняття розділити. Є у нас безкінечність, є у нас народження, є у нас життя, є у нас смерть і переродження. І ось оце, ось у нас буде такий такий уже завершений, по суті, формат Цикл, верніше живого, живого, цикл творіння, ось, щоб не заплутати ні себе, ні вас. І ще раз, є у нас е безкінечність, є у нас життя, є у нас смерть, є у нас переродження, безкінечність життя, смерть переродження, безкінечність життя, смерть переродження. Ось це цикл творіння. Так, дякую. Дякую, Насата Нама в, в технологію Кундаліні, його свідомості є така мантра, мантра, читаючи яку, проживаючи яку, в певній технологічній алгоритміці, людина здатна війти в цей потік, війти в нього як жива, жива субстанція, як проявлена душа, відчувати ось це таке протікання життя крізь себе і себе життям, і все довкола себе життям, розмиваючи умовні кордони між собою і зовнішнім світом. Ось ця, ця мантра стілює наш егоїзм, стілює нашу, наші страхи, які заставляють нас боятися життя. Якщо ми боїмося смерті, це дорівнює страху самого життя. Тому я дуже хочу, щоб ця тема для вас стала темою, яка вас не, не, не, не сфокусовує на спазмі, не лякає, не турбує. А знаєте, щоб ви були істотами, які готові до будь-якого в будь-який момент зустрітися з цією зміною мирності. Без паніки, а з м, честю. А з честю, чому з честю? Тому що кожен ваш вдох і видох, кожен ваш день проживається уже в просвітленій, проясненій свідомості, яка встигає все, що запланувала душа в цьому тілі, тут і зараз, в цьому житті, тому що ми боїмося смерті тільки тоді, коли ми ще не прокинулися і не почали жити, розумієте? Людина боїться смерті тоді, коли вона спить, спить в своїй ще непроявленій суті душі, і е, із цього виникає відчуття, що, що я не встигаю. Я не встигаю, тому що я ще не нажилася. І е, виникає відчуття страху перед смертю. Тому, і в певній мірі це дуже-дуже зараз. О, виходить на поверхню, просто от проявляється потужно на поверхню і ну, стимулює нас до дослідження цієї теми. Я думаю, що це дійсно так. Не боятися смерті – це не бути е, людиною, яка її шукає. Дуже хочеться розвіювати оці всі разночтєння, е, бо це все не є тотожним. Відсутність страху перед смертю дає нам можливість бути вільними і дійсно пізнавати свободу циклу творіння. І саме ось ця висота дає нам не зацепку за, за життя, не чіпляння за матеріальне, не залежність від, від ресурсів матерії, а Свободу, свободу від всього і при цьому доступ до всього. Ось. Тому, ще раз повторюю, проживання усього, що лякає вас в темі терміну «смерть», в темі самого відношення до теми «смерть», проживання усіх ваших страхів, усіх ілюзій від, від розщеплення, від, відслоєння усього, що таке, знаєте, за му, усього мулу, який стосується цієї теми, дасть вам можливість навпаки досягнути глибинного контакту з ресурсами на життя. на життя. Чи доступно, я вам зараз пояснила, важливість дослідження цієї теми. 5, 4, 3, 2, 1 по такій градаці, поставте свою. Свою цифру, наскільки вам резонує важливість дослідження цієї теми. Не потрібно ставити знак «дорівнює», якщо ми не боїмося смерті, це не означає, що ми її хочемо, це не означає, що ми її прискорюємо, це не означає, що ми її шукаємо. Відсутність страху не означає, не означає автоматичне з'єднання з, з чимось, це означає наше усвідомлення, тобто ми до всього відносимося зріло, мудро і серйозно. Ось. І ще раз повторю, проходження, проходження цього каналу, каналу крізь своє усвідомлення дає нам доступ до ресурсів для життя. А зараз саме це відбувається з людьми.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 Тобто в просторі о, матерії. Матерії. Ма, ма – це місяць, місяць. В циклі сатана, ма – це канал переродження. Луна – місяць, темнота. Космічна ма, ма, ма – це космос, це місяць, це містика. Терія – терра, земля – терра. І я. Ось це матеріальний світ, це а, інкубатор для насіння зоряного пилу. Зоряний пил – це дух. Зоряний пил – це дух. Зоряний пил, переміщаючись по Всесвіту, мульти Всесвіту, потрапляючи в простір матеріалізації, про… Реалізовує прохід через теру і з'являється я. Я, унікальне я, унікальна душа, унікальний спектр нової суті і в матерії, і душі, опиняючись, формують свою, свою форму, формують свою форму, тобто обрітають свою форму, отримують свою форму, так. Душа отримує свою форму в матерії. І все це відбувається через проходження вузьким каналом смерті. смерті. Тому смерть – це в якійсь мірі донька матері Всесвіту. Якщо, знаєте, так поділити, одна вона, одна вона, верніше, навіть одне воно – це союз духу і і душі, Бога і богині, що породили двох, двох дітей. Зараз буду говорити в аналогіях жіночих архетипів. Богородиця народжує богів, так, будемо казати так. Дуже часто асоціюється з матір'ю, яка привносить життя, але її сестра – це Мара, це Мара. Це Мара, тобто о, темрява. І вона через себе пропускає душі, які йдуть в переродження. В переродження. Тоб, тобто, коли закінчується наше тіло, закінчується наш шлях душі через тіло в певному житті, ми по тому самому каналу, по тому самому каналу роду. Це один і той самий канал. Така собі пуповина, пуповина роду яку відчуває кожна берегиня роду, кожна берегиня кожного роду, є хранителькою, оберегом цієї пуповини роду, по якій ходить жива енергія сюди і відпрацьована енергія ну, туди. Ось таким чином на пальцях вже прямо вам показую. І це один і той самий потік, одна і та сама пуповина. Берегиня є Різних калібрів у кожної роди системи є своя берегиня, жива проявлена жінка. Вона буде найбільш соціально реалізованою, тому що через берегиню проходять потоки можливостей. Матеріальних можливостей, соціальних можливостей, знань можливостей. Берегиня – це завжди провідниця. Тому що вона з'єднує минуле з майбутнім, з'єднує, може, знайомити людей один з одним. І ось така «міст», «міст», «міст». Слово «містик», «містик», так, звідси теж, «міст», «містик» – це людина, яка є міст між живим і вже не живим, між минулим і майбутнім. І це все міст всі, усі містики-провідники, усі містики-берегині. Є берегині регіональні, які відчувають колективну душу певних територій. Ось мати Всесвіту під час війни звузила мені фокус уваги. І, можна так сказати, сила назначила працювати берегиною своєї України, своєї рідної країни. Я з радістю виконую і честю цю місію, це спонукає мене не покидати кордони цієї території. Це, це ну, якщо комусь було цікаво, чому, чому так, тому що так, тому що канал звужується до певної концентрації увагою і починається таке, знаєте, уплатнення енергетичне, в тому числі і захисне поле, але я більше це називаю силою утримання балансу. Тому що а, сила життя і смерті, вона керована не нашими з вами м, увагами, нашими бажаннями, навіть нашими кармічними хвостами і так далі, тому що ця... А, Ця динаміка, вона макрокосмічна. Людина звичайно на своїй персональній орбіті свого міні такого всесвіту формує те, що спостерігає, але при цьому є цивілізаційні процеси, які вони не не із нас а до нас, до нас приходять і вже від нашої реакції на те, як ми сприймаємо ці процеси, залежить, що проживаємо в своєму персональному саме ми. Але, власне кажучи, картинка, як то кажуть, підлітає на єдиний екран планетарного, планетарного масштабу однаково, при цьому, що ми спостерігаємо, так, як ми собі це трактуємо, назвуться так, залежить від, від наших ментальних відбитків. Тобто, якщо ми накопичили в, в собі багато дуже відбитків страждань, розділення та, от такого неприйняття, неприйняття. От слово, навіть розшифрую вам в цьому ефірі слово неприємності. Неприємності. Неприємності стаються з нами тоді, коли нам щось є неприємним, неприйнятним. Російською мовою проговорю. Неприятності. Неприятності з нами тоді, коли ми щось не приймаємо. не приймаємо. Ми не приймаємо щось зовні, насправді це неприйняття чогось в собі, внутрішнього свого. І всі ці поняття, всі ці речі, всі ці терміни, всі ці події, вони напряму стосуються смерті. Є дуже багато різних асоціацій і домислів, і іскажень, викривлень. Знаєте, як, о, по відношенню до цієї теми, як ніби ти потрапляєш таке в кімнату з кривими зеркалами, чи в простір, де багато-багато різних голограмів шматочки реальності, які просто мелькають у тебе перед, перед свідомістю, перед екраном і, і заплутують. Ось коли, коли потрапляєш в простір такого між, світ, між світами, між мір'я, пространства між мір'я, що і є каналом матері Всесвіту, то відчуваєш себе знаєте, оцією саме стіночкою, яка знаходиться між, е, між судинами. Е, так, от канал роду – це кров це, кров, це кров, це інформація, шифри, коди, яка е, зберігається в нашій крові. І от як я приводила цю аналогію е, кров венозний, кров артеріальна, так от коли... Коли ти стаєш провідником, то ти відчуваєш себе, ідентифікуєш себе стіночкою, стіночкою судинки, так? яка відчуває дотичність до обох потоків. Ось якраз на семінарі хранителів частот я читала лекцію, це був трьохчасовий такий потік передачі знань для тих, хто ініціював. Ці здібності в собі хранителі, власне кажучи, і я їм пояснювала о, цю суть, що у кожної душі, яка, по-перше, кожна душа зародилася як зерно, як зерно потенціалу на землі, я хочу, щоб ви це усвідомили, земля – це простір, от у нас земля-планета має назву тієї стихії, яка тут головна, Земля, стихія земля, що відбувається в землі, нашій стихії землі. Ми туди насіння кидаємо, правда? І з землі все виростає, виростає дерево, виростає рослина. Рослину їсть тварина, вона по суті теж з землі. Тварина з'їла рослину, рослина виросла з землі. З землі виростають усі... Наші ресурси, які ми, як люди, зараз за них війна йде, бо це війна ресурсів, інформаційних ресурсів, біофізичних ресурсів. Зараз змінюється розкладка сил в, на планеті, політична, економічна, абсолютно е, чітко зараз змінюється майбутнє всієї планети Земля. І в новій епосі, в епосі водолія, головною стихією вже є, бо епоха Водолія вже відбулася, перехід, і ми в ній вже знаходимось з вами. Головною стихією є повітря, повітря. Тож наша планета, вона, можна сказати, полегшується. Вона виходить із фокусу уваги на Землі, як стихії, і фокус уваги буде переходити в повітряний простір. В повітряний простір. І ми вже дуже сильно фокусом уваги в повітряному просторі, це почалося з України, так, ми з вами постійно просимо закрити небо, небо, небо, небо, з небом всякі оці всі перемовини, ракети і так далі. Відбувається і екологічний геноцид нашого неба, тому що із-за вибухів, зривів повітря забруднюється, і, і це, це не дуже добре, тому що планета зараз, ці наші з вами, такі потуги, так, от, дуже тяжко проживаю. Я маю на увазі планетарний аспект, якщо відслоїти людей. Так, от, буду казати про природні елементи, тому що зараз люди зі своїм роздутим его і з-за того, що ми технократію випустили з контролю, по суті, агресор, агресор для живої матерії. І ми зараз порушуємо дуже сильно порушуємо цикл творіння, цикл творіння. Тобто вібрація смерті, вібрація життя, зараз вони в певних зонах не ось так ідуть, о, да, ось так, так, коли все просто протікає природним чином одне. одне одне ось, ось інше, а відбувається в певних е, точках пересічення, і це нагадує нам наші, знаєте, наші, ДНК, наші ДНК, тобто змінюється геном кожної родової системи. В цих точках пересічення відбувається ренесанс, вивільнення енергії життя, живого життя з каналу смерті, Тобто, в певній мірі, з минулого, от дивіться, що відбувається. Да, от Згадайте цю спіраль. І е, замість того, щоб ось так усе ходило, у нас зараз вони пере, переплилися на планетарному рівні, так само, як в кожні, кожній живій структурі в тілі, в кожній людині. І що відбувається? Живий потік зайшов мертвий, і відбувається таке. Оживлення того, що було колись. Я вже трішки розповідала про ці, про ці речі, які відбуваються на землі. І що це оживлення. Пробачте, я кажу правду. Дякую за ваше будь-здорова. Буду, є і буду. Відбувається певне оживлення минулого і... В деяких, в деяких мірах канал смерті входить в простір живого і відбувається те, що ми називаємо потужне омертвлення певних територій. Тобто канал смерті заходить на певні території як хвиля, як, як просто потік. Так? Ось. І ось цим потоком, ретранслятором каналу смерті є є країна, так, от, певна потужна політична сила, яка е з одного боку реалізовує планетарну місію і є провокатором духовного росту для усієї цивілізації. І я не можу не, не називати ці речі своїми іменами і не озвучувати з із, із території широкого бачення такого планетарного рівня, що відбувається. Але в той же час ця сила, вона ще весною вийшла із-під із контролю. Тобто сила каналу смерті, вона потрапила в руки не богородичного легіону, не, не кураторів, не світочів роду а таких, можна сказати, темників. Я їх називаю мороком. Вони в певній мірі захватчики, вони такі космічні пірати, як, як рід і племя, тому що це теж племя, але воно дуже сильно від нас з вами відрізняється, тому що у них немає живонародженої душі. І в той же час, враховуючи те, що нова епоха, вона архівує доступи до ресурсів із стихії землі і активує доступи до ресурсів через стихію воздух, повітря. А стихія повітря – це у нас серце, а серце – це душа. І того, що ми маємо в цій цепочці всяких різних і, і, і. Нова епоха, вона дає ресурси тим, хто має пробуджену душу, хто живе і проявлений через серце. І ось ця, ось ця, така, ось ця їхня природа морок, цих от технократичних захватчиків, які керували в цьому просторі віками дуже багато тисяч років, вони звикли до цього, вони втрачають владу. Їхній час гейм-овер завершується, підійшов до... Завершення. І вони, єдиний канал, яким вони дійсно о, змогли маніпулювати і присвоїти нібито сили цього каналу собі, це канал смерті. Це канал смерті. Це канал темряви, це канал, який асоціюється з темнотою, це канал, який у нас з вами асоціюється з кінцем, з... І, у людей, і чим більше у людей до цього каналу, до цієї теми, до цього терміну страху і неясності, нерозуміння, тим більше вони загрібають, отримують через потік нашої уваги, енергії нашої душі. Що мається на увазі? Люди добрі, не бійтеся смерті, тому що страх блокує волю. Страх блокує волю. Страх обриває доступи до усвідомлення себе творцями. Закриває. Страх нас архівує в виживання, тобто капсулює нас. Ми перетворюємося в маленьких. Страх звужує нашу орбіту серця. І ми ну, перетворюємося просто, знаєте, на, знову адепта 3D-матриці. Тож, чим більше ми з вами відчуваємо страху до поняття смерті, тим менше ми контролюємо життя. Тим менше ми відчуваємо життя. Чим більше ми боїмося, тим вущим стає наш, наше серце, наша прохідність до о, можливості відчувати, і чути, розуміти голос власної душі. І, відповідно, ми будемо неясно, нечітко бачити своє реальне, своє майбутнє. І ось ця наша ситуація, наша позиція, неясності, вона автоматично о, кудись, кудись наша енергія душі ж має піти. Тобто в житті так складається. Якщо ти не, не господар системи, о, ти не знаєш, куди живеш, то хтось знає, куди ти живеш, і, власне, кажуть, і буде хайзійнувати в твоєму просторі. Простором є тіло, і зараз люди розсипалися по світу, щоб ще глибше це усвідомити, що... Простір безпеки – це не стіни. Колись зруйновували, знищували храми, храми. І першими храмами на землі являються наші з вами тіла. І руйнація храмів – це в першу чергу знецінення, зневірення в святості тіла, в божественності нашого тіла. І ось зараз це все повертається, повертається ми. Добре маємо навчитися в цій темноті не смерті боятися, а з собою справлятися. Ми в цій темноті маємо навчитися себе не боятися. Ми в цій темноті маємо усвідомити щось іще про себе самих, так, і іти в це, іти в це усвідомивши себе. Темнотою не, не побоятися пройти по цьому, цьому тунелю, по суті смерті, любі друзі. І я вас м м запрошую ходити по цьому тунелю з миром, з миром, з миром. Мирна, мирна смерть, мирна трансформація, мирний перехід, мирне переродження. Вчора був день народження моєї мами, її на її її красива кількість років, і я зараз транслюю голосом душі вже майже місяць марафон для жінок світу, Богородичного потоку, і саме вчора якраз була медитація, яка надає доступ до ресурсів сміливості, волі, проходити через канали змін, через часи трансформації, через по суті канали і ворота смерті. І я щиро і від всього серця дякую своїй команді за те, що вони <кхем> спрацювали швидко і підготували цю медитацію в дар для всіх людей, тому що ми хочемо її відкрити доступ випустити, щоб вона допомогла більшій кількості людей відчути сміливість, пройти по цьому, по цьому насправді дуже чистому каналу смерті. І в певній мірі мирно, мирно, як мирний воїн, не через харакірі свого тіла, чи знаєте, якісь такі ритуали самознищення на різних рівнях, а через Погодження, внутрішнє погодження крізь ворота волі пройшли в по дорозі переродження. І мали на це не, не знаєте, не памперс на собі просто страшно, але я йду. А дійсно дійсно ресурсну мотивацію робити це і. І зрілої позиції, прощатися зі старою формою свого життя, не боятися нічого, не віддавати ні одного грамуля своєї душі і енергії своєї суті, ось цьому, о, знаєте, простору мороку і мразі, які присвоїли собі... Присвоїли собі приналежність до тих, хто керує потоками смерті. Це не так. Не так. Вони не смерть сіють. Вони сіють страх. Розумієте? Вони сіють страх. Вони сіють ті зерна, які е, руйнують. Руйнують прост... тонкий простір енергоінформаційного поля, Повітря, повітря, повітряний простір, в повітрі страх, так, ми кажемо, приїжджаєш в місто, а там прямо в повітрі страх вітає. Так. Чи, чи багато хто покидає Україну, бо їм страшно і, як вони кажуть, аж в повітрі страх відчувається. Насправді це ваш страх, шановні, це не в повітрі простору страх, це ваш страх страх вашій стихії, вашого повітря. Це ваша стихія вам оце транслює. Тому що, насправді, от я сижу зараз тут в Україні, в моєму повітрі немає страху. Але як досягати цього стану? Потрібно зцілити, любі мої, усі пам'яті душі, які нам фонять досвідом, що ми колись уже е, проживали. Як я вам уже показувала, живий потік входить, та, от, оці спіральки, живий потік входить в мертвий, тобто енергія реального входить в минуле і відбувається ренесанс. Якщо ви слухали чи читали, послання чинелерів, що настануть часи, і мертві вас стануть, і оживут. Так? Що буде друге пришестя Христа, і мертві стануть е живими, ті, які були святими, ті, які шанували велич віри. Це все зараз. Це все нами зараз з вами живеться. І оці всі аналогії мертві вас стануть, це наша інформація, це розпаковка пам'яті. Люди, і далі, і далі, і ще потужніше будуть стикатися з усвідомленням того, що відбувається згадування. Ніби, знаєте, от я сьогодні буквально їхала в авто і читала стрічку в соцмережі на світофорі, просто впало в очі повідомлення про те, як дівчинина, українка, Uh, так, вона, здається, Закарпаття, створила бренд одягу і шиє вона із старих войлокових одіялок, які лежали на горищах безлічі бабусь, лежали в скринях стареньких людей. Вона шиє прекрасні кафтани. тобто вона створила бренд одягу і робить із, із того, що було мертве, дає йому нове життя. Оце от зараз така аналогія про те, про те, що ми бачимо на екрані реальності, відбувається з кожним із нас. І, і кожен із нас здатен через ось, ось, проживання тут і зараз з'єднуватись або з темрявою, яка нас туди і засусе сама в себе, тобто якщо ми там зустрічаємо м через проходження світла крізь наше минуле, себе таких, яких, я, яких ми самі боїмося, себе самих, розумієте, це наш досвід душі, це наша пам'ять про самих себе, це наші вчинки, це наші сліди, це наші інформаційні відбитки, це все, що ми накопичили, натворили, надіяли. І, і нас це е, настільки лякає до смерті, як ми кажемо, так? То, то ця воронка нас і... В себе запрошує і, і, і, і як то кажуть, за сосег. Якщо ми там, зустрічаючи це запрошення в канал, сміливо проходимо через нього, наскрізь, не боячись шляху, то ми виходимо на світло. На світло і відбувається розкриття свідомості, цвітіння і відкриється наша душа. І оживе вона, а для когось народиться вперше, народиться. Для когось оживе, а для когось живонародиться, живонародження відбувається. Тому смерть – це чи, таке зараз наше з вами поле е, очищення в певній мірі. Не віддавайте е, страху свою увагу, не бійтеся, не бійтеся. Все, що вас зараз лякає, це якийсь досвід вашої душі. Я коли от зараз на консультаціях чи в наших групах терапевтичних задаю людям питання, що тебе лякає найбільше. Ну, смерті боюся, війна там, а вдруг бабанювати, ще щось такі от всякі речі. Причому люди це кажуть на, на двох. От дивіться, вдумайтесь, я зараз вам проведу, проведу аналогію. І ви все зрозумієте. От вдумайтесь, де е, оцього страху більше, насправді, де локалізований найбільше цей страх? В Україні, на яких стріляють, в, Україні, у, в українців, в яких стріляють, чи на території, е, як, якій здалося, що на неї хтось хоче напасти, і вона вирішила напасти першою. От, от просто самі сядьте і подумайте. Де ілюзія насправді і де конкретно це, цей страх смерті мав початок? Будь-який, міняємий логік, скаже, що, звичайно, в території, якій здалося, що на неї має хтось напасти. І, відомо, ось цим своїм ілюзорним, панічним страхом смерті, ця територія вирішила напасти перша. Вдумались, так? Ось, так от ті, на кого нападають, це носії на волі і сили цілювати від цього ілюзорного навуждення. Тобто ми з вами є носіями генів, знань, здібностей, ну а я це називаю живих, живонароджених душ, які не тільки здатні самі вистояти, але і вистояти побороти цю інфекцію, тому що планетарне поле цю інфекцію назвало раком душі, раком колективної душі, раком – це онкологія, тобто це пухлина, пухлина в енергоінформаційному просторі планети, це технокритична пухлина, ну, пропаганда, якщо хочете так скажу, нереальність, ілюзорна інформація, яка заставила боятися здорових людей так сильно, щоб вони свою душу віддали, просто віддали свою колективну енергію душі простору, мразі. А вони, а вони розумієте, в них немає душі, і вони не мають доступу до космічної енергії, відповідно. Вони можуть харчуватися, харчуватися, так? тільки е, тією енергією, яку ми як трансформатори, генератори і атомні станції на рівні своєї живої душі е, акумулюємо через емоції, через емоційне поле, емоційне поле. Тож у нас з вами зараз згущаються краски, да? темнота темніша є, да? от тем... найтемніша зараз така фаза. Але всі прекрасно знають, що найтемніший час перед світанком. І я вам хочу сказати, що ну, я бачу різні варіації в майбутньому, але в мене був нещодавно сон про товариша, який очолює армію терористів. І я запланувала сьогодні в цьому ефірі потестити, інформаційне поле, хочу вам його розповісти, цей сон, бо мене вже хакерілі за таку публічність, сміливу, і сміливу публічність і так далі, мені вже блокували акаунт, я вже вмирала в цьому контексті, технократична матриця вирішила, що можна налякати живу вібрацію, але я ще один створила, і не один, так що підтримуйте вашу, Вашу провідницю, я буду дуже рада і щаслива вашій, вашій підтримці з точки зору популяризації, підписок, репостів і різних коментарів, тому що це, це, це допомагає таким, як, як я, хакіть, хакіть, так, от цим сленгом проговорю. Ми можемо хаканути з вами таким чином цю технократичну ілюзію, бо не боїмося, бо або воля, світло, вірність, потужність істини і любові, бо ми це робимо не з ненавістю, а з люблячою суровістю, все має бути на своїх місцях, з відчуттям свого істинного позиціонування в цьому світі. Живе життя перемагає завжди. Живе життя перемагає завжди. А живе життя – це баланс між вдохом і видохом. Баланс між смертю і, і, і, і, і життям. Так? Цикл творіння перемагає завжди. Баланс між, між смертю і життям. Ми маємо з вами відібрати назад в цикл творіння контроль за цим каналом, за каналом смерті. В певній мірі ця територія накопичила через свою таку, знаєте, глибоку контактність з егрегором містики, з егрегором темної магії, з егрегором Некротики з шаманізмом. Сило того, що ось ця егрегоріальна сила, вона якраз була напрацьована на стихії землі в культах усіх часів і народів, і філософій, і адептів різних-різних періодів. Саме стихія землі накопичила цю пам'ять про шаманізм. І про керування світом матерії. То е, якраз оці ключі, ключі до воріт смерті в певній мірі довгий час утримувалися у даних культів, у цих адептів, у цих, е, у цих таких орденів, назву навіть так, так тому що це, це дуже потужні легіони, у них є своя ієрархія, у них є свої образно кажучи, і генерали, і, і правителі, і так далі. І мені доводилося в житті зустрічатися з певними адептами цих темних вимірів. Це живі люди, я вам хочу сказати, і вони виглядають як люди навіть. Але вони є носіями знань і завдань, буду так казати, знаєте, такого... Такого характеру, такого типу, як, ну будемо називати так, як сини Люцифера, ну, таку казкову мову назву. Тому що <кій> насправді насправді, знаєте, всі ці речі можна описувати дуже науковими термінами і приводити увагу людини до до сакральної геометрії, до квантової фізики. Але щоб це робити, потрібно спілкуватися за аудиторією єдиною понятійною базою. Я це з радістю роблю зі своїми учнями, зі своїми клієнтами, тому що вони завершували, як мінімум, майже всі мій базовий фундаментальний курс сам собі цілитель і знайомилися з цими знаннями, без яких ну, просто неможливо зрозуміти реальність і мають оцю понятійну базу. А я в ефірах відкритого типу, розуміючи, що мене можуть різні люди дивитися з підготовленою психікою і з не дуже, намагаюся тими термінами вам звучати, які можуть бути хоч якось зрозумілі. Розумієте, я зовсім не є езотериком, і м, насправді мені близька наукова науковість в відношені до життя, але в той же час ця подача, вона прискорює ну, через аналогії глибше розуміння. Тож, дозволю собі свою мову і продовжу. Тому любі, нам з вами зараз неймовірно важливо, на якому би ви не усвідомили себе зараз в березі цієї гри, цієї гри чи то ви знаходитесь на території Російської Федерації, усвідомте, що ваша, ваша психіка в певній мірі, якщо ви там знаходитесь, якщо ви знаходитесь на території Білорусі, якщо ви знаходитесь на тих територіях, які, правителі яких являються дійсно терористами і такими, знаєте, колективними кілерами сучасності, Є різні країни, є не тільки ці дві, які фонять ось цим егрегором, егрегором адептів, що архівується, егрегором влади, яка звикла до влади, звикла залякувати, звикла керуватися інструментом насилля і використовувати ключі до каналу смерті в своїх, таких маніпулятивних цілях. Ми з вами, кожна жива душа, маємо усвідомити, що ключі від свого каналу смерті мають бути у нас в руках. У нас в руках, тобто кожна берегиня роду має усвідомити, що вона є єдиною ключницею до пуповини життя і смерті свого роду. От я вам хочу сказати. І Я вас, любі жінки, запрошую, запрошую, запрошую. Приходьте вчитись, приходьте в мою програму Крила приходьте на то точкові курси, які можна проходити онлайн в своєму темпі. Приходьте на ці активації, бо я і є тією, хто активує пам'ять берегині, активує зцілення, цих обірваних знань, у вас всередині розпакуються знання про ці всі можливості, ці ваші здібності, про вашу, вашу силу керувати потоками проходу життя і смерті вашого роду. І я до вас звертаюся як берегиня регіону. Я до вас звертаюся, як берегиня планети, як голос душі, як посланиця матері Всесвіту, в якій би ви країні це не слухали. Будь ласка, прокиньтесь, почуйте, впустіть живе життя в себе, бо на вас надія. Ми з вами маємо не тільки відчувати велич силу і достойність, і честь, бути матерями, які народжують, які виношують, які виховують, народжують, виховують. Ми маємо з вами зрозуміти, що ми маємо честь бути матерями, які супроводжують смерть, в переродження, які з такою ж честю, з такою ж честю і величю спостерігають за переходом, з такою ж честю радості, як дітям, які приходять, в рід. Народжуватись такою же честю ми відносимося до воїнів світла, які йдуть, які завершують свій цикл життя на землі. Це одна і та сама дорога. Вони зустрічаються, маленькі душі, які народжуються, зустрічаються з тими, хто... хто... Ви розумієте, що це як помінятися місцями, що є певна кількість живої енергії. Колективна душа, вона... Вона, вона одна, вона єдина, колективна, жива душа. І вона розділена на кожну із нас, на істотку. Серед вісьми мільярдів людей, не всі ці мільярди, це є одушевлені душ, душ, душ, істоти. Серед вісьми мільярдів живих людей, які схожі на одушевлених істот, дуже багато адептів без душі. Це такі собі ходячі біороботи. І деякі з них не є склепаними з самого початку такими. Багато із цих істот свою душу віддали, як в аренду, в експлуатацію. В експлуатацію. Тобто дуже сильно сплять на рівні емоцій, на рівні чуттєвого аспекту. Маленькі – це істоти, які… Маленькі, вони віддали свою довіру, довіру правителям і втратили віру, віру, втратили віру, віру в творця, віру в себе відповідно, в них немає волі. А чому так? Тому що страх, страх знаходяться в територіальних кордонах де інформаційне поле керує системою тільки через інструмент страху, залякування, брехні, насилля е і такої маніпуляції, маніпуляції гіпотетичним наперед, таким, ну, буду казати, залякуванням. Тобто, у от самі, самі найпотужніші сикуни світу живуть в Росії. Це доказано війною, яку вони створили з Україною. Тому що це ж треба так сильно боятися, що хтось там до них прийде і нападе на них колись, там непонятно, когда, що вони вирішили нападати першими. Це боягузи. Тобто тут волі, волі практично немає, і от просто знайте ці, ці прості речі. І я вам хочу розповісти свій сон. А в цьому сні, ну, я так скажу, якщо я буду називати я, це не я, а сила життя, сила живого життя. Я себе бачила великою, такою семиметровою, знаєте, як родина мать, хто бачив, та, от в Києві, вона стоїть на пагорбі, ну, от таке було відчуття якоїсь металевої конструкції, металевої, прометаленої. але от в центрі, де, де зазвичай у нас у людей серце стукає, да? от було таке відчуття вічного вогню, тому така от аналогія дуже, дуже підходяча. Але насправді я добре розумію, що це була сила живого життя, богородичний канал, але от вона на мені на рівні моєї образної системи проявилася ось таким чином. І от я бачу себе як таку велику оранту, бер, бер, велику берегиню, знаєте, таку... Е Хранительку землі, і я дивлюсь вниз, і переді мною це вперше, вперше в моєму житті воно прийшло до мене в сон. Скільки я разів читала інформаційне поле, я читала гороскоп, я читала кармічну матрицю, ну всяке різне бачила. Це був Путін, називаю це прізвище, не, не приховую, У мене сьогодні експеримент, я вам казала, я зробила дуже потужну роботу саме в Буші, щоб мати прохід говорити прямо, щоб мати прохід теж пройти через всіх стражів і їхніх адептів, щоб тепер не боятися називати прямо і буду дивитися, яка буде реакція цієї шайки. Так от, це був Путін, вона, земля, на нього дивилася, Жива, жива енергія, жива сила матері. А, і воно, воно предстало в образі дитиночки, в образі дитиночки, маленької такої дитиночки, знаєте, десь 6-7-літньої і дуже, дуже символічно одягненої, в таку радянського хлопчика, а, гольфики нижче колін, такий галсточок, шортики коротенькі. І ну, ніби дитина дитиною. І дуже, ну, дуже йшла така спроба викликати жалість. Тобто, така, знаєте, спроба здаватись не тим, ким є. Дитинкою. Щоб ось ця мама, велика мата, ну, нібито пожаліла і сказала, та йди, гуляй, гуляй. Мо, знаєте, таке відчуття, от, ніби як... Мама покликала, чи то вчителька викликала додушки, а воно ж таке стоїть і от притворяється білим і пушистим, малесеньким. А, і всередині, от всередині мене було відчуття ну, цієї ілюзії брехні. І, і ну, я просила подивитися мені в очі, так, і воно от це чудо підіймає чудік, цей чудік підіймає свою голову вгору, щоб подивитися мені в очі, ну, а, а там обличчя, в общем-то, нашого бункерного діда, тобто те, яке є зараз, в такому ж вигляді, який він зараз, тобто видно, що це, ну, стара людина, доросла людина. Далі там була цікава, дуже, дуже цікава, мега цікава а, фаза завершення, я... Буду своїх дівчат-помічниць просити запакувати цей звук, бо ми спробували записати це моє пригадування сну звуковим, звуковим форматом, і ми обов'язково вам дамо в доступі, покажемо, слідкуйте за анонсами, десь десь це з'явиться найближчим часом, тому що феєричне, феєричне завершення цього сну яке, скажу вам так, спонукає мене до о, обнадійливих прогнозів і дуже сміливих заявок про те, що після ось цієї найтемнішої зараз о, нашої з вами гри, так, тому що це теж все гра, гра нашої, нашої системи, і по вірі нашій ми бачимо те, що здатні бачити, і розуміємо те, що здатні розшифровувати? Грудень, січень, лютий. Грудень, січень, лютий. Особливо січень, лютий. Буде спроба... Ну, грудень, січень – це спроба ще більше залякати темрявою. Не бійтесь. берегині, Знову і знову. Станьте маяками для роду. Запаліть свої зірки богородичні над головою. Пробуджуйте свої серця, ключі, ключі від каналів життя і смерті мають опинитися в ваших руках. Приїжджайте на семінари, приходьте вчитись, приходьте на соцсанги. Я цілитель, я стілюю ці всі наші неврози. Дійсно, проходить вібрація такої потужної сили. Не описати це словами, приходьте на цей досвід. Діліться, запрошуйте подруг, мам, колег, діліться жінок, бо найбільше працює жіноче серце, бо жіноче серце зараз найбільше пульсує в резонансі з планетарними процесами. Хоча вся ця інформація стосується усіх, і о, чоловічі серця теж проживають такі ж самі процеси, але е, тоді, коли чоловік на рівні свідомості усвідомлює, що він теж колись був жінкою, усвідомлює, усвідомлює цикл інкарнацій, що контактність з простором матері всесвіту не обов'язково досягається тільки через тебе як жінку. Ти можеш це робити через свою душу, через своє серце, навіть якщо ти чоловік, але усвідомлюєш цей прохід. що... Душа – це безпола субстанція, вона не має статі, Душа – це воно, по суті, воно. І досвід душа отримувала і чоловічий, і жіночий, і стихійний, і всякий різний. У душі був і земний, і неземний досвід. Тому це усвідомлення дає нам можливість прискорити на рівні сімей, родів і е, в цілому народів і цивілізацій, Процес, процес переходу. Тож, березень, квітень – це періоди, коли, пройшовши найтемніші часи і зібравши свої ключі від темряви, ми з вами дійсно відкриємо ворота в нову реальність. І ось ця е, морокова, Мгла та ось ця Морукова ілюзія, ці всім мразі, вони будуть архівуватися. Вони будуть архівуватися. Тобто і адепт, про якого в мене був сон, який зараз проживає боротьбу, бо в нього от цікаве явище і на рівні е, контакту з його душею, в нього є душа. Було було цікаве усвідомлення, що там дуже мало відсотків залишилося світла, але світло є, і прохід є, і цей кадр здатний ще послужити, послужити планеті. Тобто це сила такої потужності, з такою величезною орбітою благості, накопиченою накопичений в минулих життях і навіть в цьому житті за рахунок того, що багатомільйонний народ віддав йому свою волю до віри, тобто замість Бога віддали свою волю правителю і, ну, я, як то кажуть, не маю права це не озвучувати, це його потужний такий, знаєте, соціальний капітал, в нього він є. І, і він ще може навіть після капітуляції і такої поразки, поразки на рівні втрати влади, на рівні руйнації його правління, а це станеться весною 2023 року. Цей канал проходу я вже бачу дуже чітко, тому я буду про нього все частіше і частіше говорити. Говорити і присилювати, пришвидшувати е, цей час. І мої захисники і мої родові хранителі дають мені на це благословення, як я кажу, після буші я маю прохід, називати речі своїми іменами, опираючись на силу свого роду і небесного племені, і о, не порушуючи ніяких балансів. Тобто це вже в системі збалансовано, це вже, ну, назву так, о, про я, проявляється, проявляється, але, любі мої, ще раз повторю, не віддавайте ключі від каналу смерті в руки мороку. Вони звикли залякувати смертю, називати людинку рабом Божим, боятися цього явища на землі, називати о, брехню, що десь там буде пекло, а, чи якийсь гіпотетичний рай, це все про землю, або пекло, або рай. Це все на території твого серця, на території твоєї душі, твого тіла зараз. Зараз. Це не колись там. І те, як ти відносишся до свого тіла храму, як до е, споживацького агрегату, інструменту, який ти насилуєш, оце буде, це твоє пекло. Твоя душа в пеклі тілі, чи вона в раю в твоєму тілі? Твоя душа в пеклі в твоєму домі, чи вона в раю в твоєму домі, просторі? У мене 21 грудня починається о, потужний курс управління простором життя в 2023 році. Я, я так і написала дівчатам своїм, кажуть, дівчата, напишіть фразу, керуй хоч чимось під час війни. Хоча б простором свого життя, бо дуже складається ілюзія оцією маніпуляцією, що, що ми майже нічим не керуємо. Це не так. Ми керуємо своїм відношенням до всього, що відбувається. Ми маємо можливість не реагувати на життя, а творити його. Не бути реагуючими емоційно, чи якимись своїми. Мені неприятно, у мене неприємності. Розумієте? Кому це мені? Кому мені неприємно? У кого це неприємності? У хибного его, малесенької лялі, яка звикла, що тут каву наливають по першому піску, а отут... Все можна купити, будь-коли, тут просто можна влягтися, повмикати все на світі, всі, всі приборчики, які допомагають обслуговувати побут. І при цьому зовсім не думати про еволюцію душі. Роками, віками транслювалася істина. Найголовніше, чим ми маємо опікатися, поки ми живемо, це свобода, це безумовна любов, це... Прагнення до еволюції свідомості – це велич-велич баланс, і спокій, гармонія нашої душі. А відбувається це, коли ми з вами об'єднуємося серцями через цінності і екологічні проекти, тому що вони вмикаються світло, саме наше об'єднання довкола вічних цінностей. Зараз маємо об'єднатися, починаючи від свого тіла до відповідальності за планету. А якесь перелякане чмо так сильно віддало свою енергію життя Егрегору Мороку і, ну так назву, технократичної ілюзії, що здатне залякувати, керуючись цим страхом, усю, усю планету ядерною зимою? Та що це таке? Доколі? Маємо забрати ключі від смерті. Опа. Це задача цього періоду. Це задача цього сезону. Сезону зими, сезону грудня, сезону січня, сезону лютого. Лютий це буде світанок. Лютий це буде світанок березень квітень, це буде ранок, ранок, і нехай, і нехай він принесе нам святковий танок. Тому що кінець квітня-травень, от кінець квітня-травень, я це бачила як реалізація, реліз. І того проявлення падіння оцього гнилого імперіалізму. І, звичайно, що любі мої адепти держави. Росії, Білорусії і усіх країн, які е, в памперсі живуть зараз, так сильно бояться, що, що на, на цьому фоні своїх страхів нападають першими. Та не бійтесь, ми і вас цілимо, і тебя вилічимо, і себе вилічили, і тебя вилічимо. Знаєте, як в тому радянському фільмі. Впустіть, просто впустіть світло на свою територію. І, і все буде добре, і народиться і у вас прояснення в, в, в голові. Можливо. Тому що пробуджувати і стілювати колективну душу неймовірно тяжко, яка прожила такий інформаційний геноцид. Геноцид. Справжній геноцид. Просто витерли лімбічні, лімбічні здібності на рівні мозку. Я вже ці експерименти провела як цілитель. У мене є простір «Тут живе життя». Куди приходили жінки а, в ілюзіях, так, жінки-росіянки, жінки, -росіянки, а, жінки а, і українки з ілюзіями, які хотіли русського міра, в тому числі і їм здавалося, що це велика місія з'єднання слов'янських народів через отаке от і і так далі, насправді, любеньки там дуже прозрівали в нашому просторі, тому що ми не займаємося спасінням утопаючих, знаєте, а, а, а зцілення живого серця, живої душі, народження живої душі надає можливість дивитися ясно і бачити очевидне, очами видно, настільки просто так, от через критичне мислення і о, опинятися по континіу в своєї еталонної долі о, там, де дійсно є ресурси на на життєдіяльність я казала це і буду повторювати казати не, не хочеться мені переставати це робити я не українцям буду казати тікайте з України, ні, я буду казати знову і знову люди з живими серцями якщо ви такі Думайте, як вам встигнути, встигнути стати жителями інших територій поза межами держави Росії. Якщо ви здатні це почути, здатні це зрозуміти з української мови, перекласти це. Я не жартую, я звертаюся до своїх клієнтів, до своїх учениць в тому числі. Я вже це прямо кажу, бачите, не замилюю, називаю все своїми іменами, тому що, о, ну так, люблю вас, так скажу вам, як є, люблю, люблю. Живе життя о, опікається усіма живими, живими душами. І всі люблячі серця живуть в одному спільному світі. О, кожен із сплячих в своєму окремому такому егоїстичному, о, знаєте, дворі. Зараз, в певній мірі, у нас, ну, по суті, такий останній, останній шматочок марафону, який ми маємо з вами пробігти з щастю. Ще раз повторюю, що робити і того, а ділять то що? От улюблена, улюблена фраза кожної людини, яка щось відгукується, і все ніби ок, і все ніби да, і все ніби зрозуміло, але хочеться отримувати інструкцію, так, і якісь натяки на кроки. Повторюю ще раз, щиро і від цього серця, я запрошую усіх, кому резонує, з ким на одній хвилі. Приходьте на сатсанги, їх буде три до кінця року. Вони будуть присвячені зціленню наших з вами травм, пам'яті, що понукають боятися смерті, розумієте? І відповідно бо не мати всіх ресурсів на життя із-за цього. Або боротися за ці самі ресурси за життя, доказувати, ніби простору, що ти на життя маєш право. Потрібно зцілити внутрішню дитину, потрібно зцілити ядро внутрішньої матері, потрібно зцілити ядро внутрішнього батька. Особливу роль і особливу важливість я вбачаю в задачі зцілення внутрішньої дитини. Кожна внутрішня дитина наша з вами має отримати дім. дім. Коли я торкаюся зараз до колективного поля окремих істот, до колективного поля і окремих істот, я бачу сироту, яка не має дому, яка не має не відчуває себе вдома, яка втратила дім, якої нестабільний фундамент, в якої прострілена криша, дах, так? І у нас зараз це ще й проявляється. У всьому цьому сценарії нам постійно руйнують будинки, нам стирають цілі міста. Ми бачимо це. І от е бачення цілителя, вчителя, ченелера в мене широке. І от Мені показують, мені показують оцю внутрішню дитину, нашу колективну, як сиротину, як е таку, знаєте, свідомість, свідомість, тобто в підсвідомості є інформація, болю і страждань, яка не дає внутрішній дитині відчуття безпеки, відчуття гармонії, відчуття ситості, відчуття захищеності і в цілому відчуття простору, просторового відчуття, що я вдома. І дуже часто навіть відчувають люди, що вони на землі не вдома і за цьому. От е, я вам хочу це ще раз нагадати. Земля – це дім кожної душі. Бо саме на землі зародилася кожна цивілізація великого міжгалактичного простору. Кожна тут на землі колись в далекі часи жреці народжували цивілізації. Ну, так слово скажу жреці, богині, знаєте, нехай ці назви прозвучать. Сила, сила, богиня те, що є Богом, але в полярності і народжувало цивілізації, які розлітаються звідси, розлетілися по мультивсесвіту. Тобто дім кожної душі живої на землі, тому що ми тут були насінням. Насінниною ми були тут. Народжувались ми тут. І далі о, подорожували і подорожуємо, і подорожувати І це вічно. Всього немає початку чи кінця. У циклу творіння немає початку чи кінця. Є етапи, безкінечність, життя, смерть, переродження. Безкінечність, життя, смерть. Пер... І це не про карму. Це не про санса, санскару. Це не про... Я зараз не назвала вам ось вісімку страждання, так? Я вам не називаю колесо карму, де є вісім доріг і дев'ята доля, через яку ми можемо пройти в свободу. Я вам говорю зараз мовою енергоінформаціолога, це цикл творіння, і це безкінечно, і в мульти Всесвіті у цього немає ні початку, ні завершення. Творець прагне контактувати з Творцем, Творець прагне з'єднатися з Творцем. Ми тут для цього, для, для творчості, а творчість понукає нас до насолоди, до радості, коли ми творець, коли ми в щасті, коли ми творець, коли ми в насолоді, коли ми творець, коли ми в радості, коли ми в натхненні, коли ми надихані, і ми тоді надихаємо, ми надихаємось, коли ми любуємось, коли ми в ніжності, коли ми плекаємо, розумієте, це коли ми в ідеях, коли у нас на реалізацію ідеї є ресурси. І ми не в циклі творіння, коли ми боїмося, коли ми в страхах, коли ми спазмовані, коли ми не розуміємо, спимо, нам здається, що хтось нам щось не дає чи забороняє. Це не цикл творчості. Це має, це ілюзія. І, і, і от в таких своїх станах ми – частина матриці, в таких своїх снах, коли ми не розуміємо, що ми завжди були цілісні, завжди будемо, завжди були, є і будемо. Це проживає і відчуває і прояснено усвідомлює тільки жива душа. Тож, ще раз повторюю, приходьте оживати, приходьте народжуватись. Приходьте, проходьте, проходьте, створюйте проходи для життя, роздвигайте свої рівні свідомості, приходьте навчатися, приходьте на марафони. Розширення рівня свідомості – це проходи для того, щоб світло пройшло крізь вас. Світло – це живе життя. Що таке живе життя? Без перешкоди сприйняття всього таким, яким воно є. Без боротьби, без неприятності неприйняття. Неприятності. Я не при... Ой, яка неприємність. Я не приймаю я. Неприйняття я. свого я. Понимаєте? Ми це називаємо неприятностями. Неприємності, ой, нам неприятно, неприємно. Ми дуже сильно залежні, Великий, великій кількості своєї, ми залежні від споживацьких стосунків з тілом і матерією. Ми звикли кайфувати, а не насолоджуватись. Ми не вміємо створювати, часто не вміють люди створювати внутрішній стан щастя і мають залежності від зовнішніх звичок, які давали стимуляцію мозку тих частинок нашої, нашої структури, яка відповідає за дофаміновий кайф, коротюсінький за часом, трішки відчути себе в полі любові це не любов, це маніпуляція, це ілюзія. І от ми звикли називати те, що насправді є провокаціями до духовного росту. Ми звикли це називати проблемами. Ми звикли не бачити за ширмами якихось потрясінь, цінних уроків. Ми звикли відмовлятися. Тримитися до саморозвитку. Ми звикли, що за нас все вирішують. Ми звикли віддавати свою волю владі, не сильно її вибираючи. Уважаємо, росіяни, білоруси, ви коли останній раз вибирали правителя? Ви коли, взагалі, останній раз рішення приймали? Ви коли останній раз відчували право на рішення? Вас хтось щось питає, і коли дуже сильно возмущає, що хтось нагло дозволяє собі навіть революційними методами вибирати, вирішувати, волю висловлювати. Розумієте, оці всі речі – це про зрілість, це про «а коли, як не, не зараз?». Дійсно, саме зараз ось ці всі проходи нами з вами вже прокопуються. Багатьма прокопані ці траншеї, ці канали, і мусимо мусимо ще одну таку потужну роботу зробити: забрати в свої руки ключі від каналу смерті. Від каналу «Життя» ми вже дуже навчилися забирати ключі, тому що о, люди в, в, воздвигли на такі п'єдестали, на такі щабелі почасти священне материнства, що, як-то кажуть, тут вже нема чому її навчати. Хоча я навчаю на курсі, на програмі «Крила» і на цю тему теж. Але в той же час Ось ця функція «берегинь», а «інь», інь – це що? Навіть з цієї, з цієї території, з цієї філософії, якщо зайти. «Інь» – це тьма, так? «Берегиня» – це хранителька темряви. Розумієте? Хранителька проходу, каналу, який чомусь ми заснувши, в ілюзію гріховності, в ілюзію е, вигнання із раю, в ілюзію сказочки про спокусу. Ми оці ключі, оці знання про керування життям і смертю віддали в руки темникам. Ми віддали адептам інших, інших взагалі вимірів. Будемо казати так, знаєте, от в руки сатани. Ми, ми забули про ма, і викинули із цього циклу творіння ключ. Са-та-на-ма. Перекладаю. Са-безкінечність та життя на смерть. Ма-переродження. Так от, любі мої, ми мусимо мамкати зараз. Бути в потоці активації матір'ю Всесвіту до тих пір, поки у нас сатанама ось це не, не станеться, і ми не а, проявимося як берегині, берегині, ключниці, які керують простором темряви, простором насправді роду, простором обміну, полем переходу. Ми всі з вами... Не одна я маю отака, от, знаєте, заявляти з трибун потужно про те, що я бачу, як душі йдуть туди-сюди, як через моє серце проходять. Ось на, якраз на рівні останнього семінару хранителів, знаєте, що відбувалося? Через своє серце пропускала магічні сили. От це просто така висота потужна була вперше так... Таку, таку орбіту розширити вдалося через, через присутність певних, певних людей, певних сестер, називаю так, певних майстрів. Тому коли вас кудись тягне, на якийсь, ви відчуваєте потяг до якихось досвідів, до якихось програм, поїздок, до трансформаційних досліджень, ніколи не відмовляйте собі в цьому імпульсі. Навпаки, створюйте всі можливості фінансової свободи, Стимулюйте себе мати усі ресурси на вільне переміщення в будь-яку точку світу, тому що берегиня має, має, має доступ до усіх ресурсів на свою місію і функцію. Це тільки в сні своєму, за страхами ілюзіями. Ми можемо не бачити, не бачити цих можливостей і не відчувати цієї. Ну, цієї простоти, а насправді доступи до ресурсів у Берегині завжди є, були і будуть. Так от, про що я? От на семінарі проживала прохід темних майстрів, які в вимірі зазеркальня, це астральний вимір, застряли. застряли на рівні своїх потужних свідомостей і шукали вивільнення, але не могли пройти, не могли пройти в свободу, хоча вже давно хочуть служити, ну, знаєте, це як такі заблудші, заблудші діти, які загралися в контракти з вимірами неживих істот. І ну, вони, вони просто не знали, що якщо піти по контрактній дорозі, то... Ну, це таке вічне рабство, що звідти не випускають. І е, прохід може статися тільки через серце, е, серце майстра, берегині, регіонального рівня, у якої е, обличчя душі нейтральне. Тому що є, е, є майстри, у яких обличчя душі світло, є майстри, у яких обличчя душі це така грань нашого алмазу, якою ми повертаємося до світу. І через цю грань проходить промінь, промінь живої енергії через серце. Так от деякі люди, деякі майстри здаються нам, ну, плохими людьми, так скажу, так, поганцями, так, здаються нам, при цьому вони потужні вчителі, при цьому вони можуть там, знаєте, матом рубанути, при цьому вони можуть кайфувати, любити. При цьому вони будуть транслювати якісь незалежності, там якісь там свої, знаєте, випивати і так далі. В них, така, в них таке обличчя їхньої душі трішечки з, з такою з, з лакшері акцентом, з да? такою з насолодою через крайнощі кайфування. Так от, Майстри, у яких обличчя душі і темне, і світле, тобто одночасно нейтральне обличчя душі, сонце і луна я їх називаю, бо я до них належу теж. І усі, кому ініціацію проводжу, теж належу саме до таких. Бо є, є, є ті провідники, які зараз проживають своє життя, маючи об, грань душі, обличчя душі, я її так, ну, це моя термінологія, я називаю це «Світле обличчя душі». Тільки світле. І це така, знаєте, гра в святість, в святошу, в правильність, так, в таку ідеальність, таку пряму. але це теж полярна крайність. І от е, проходити е, війни здатні і зцілюватись е, тільки через серця нейтральних, нейтральних провідників, у яких темрява і світло, ну, знаєте, як ін і янь перетікають, і немає цього розділення, тобто немає цього поділу, є, є збалансована багатовимірна структура, конструкція. І от якраз на семінарі в Боші останнім, останнім разом проживало вивільнення душ, магів, вивільнень темних магів, можна сказати так, відьом, навіть, видунів, віддіум. І через цей канал, маючи змогу розширену, розширену орбіту серця, розпорошувати по територіях, я на максимум пропрацювала, на максимум своєї потужності, наскільки я могла видихнути на видосі територіально, і було це проходження, от просто проходження в канал переродження, тобто по суті, знаєте, своєю мовою називу, називаю, допомагала піти в канал переродження душам шаманів, душам калдунів, душам відьом, душам містиків, які е, знаходилися віками в контрактах з темними. Віками контра... в контрактах з темними. Я зцілювала цю свою частину, я з'єднувалася з цією темнотою роками теж, щоб, щоб ця гра в мені була не боротьбою і війною, а стала цілісною, цілісною, неділимою. Знаєте, як Архангел Михаїл, який зустрічає свою, своє відображення в теж улюбленому сині Бога, Люциферію усвідомлює, усвідомлює, насправді, що це двояйцеві близнюки однієї матері. Ось так це приблизно проживається в серці, коли твої обличчя душі є серединним шляхом, нейтральним. Ось такі справи, мої любі. Війна наближається до завершення, і як я вам і казала це в ефірах попередніх, періодів останнім етапом буде релігійне вичищення, релігійне висвічування. Коли війна буде підходити до завершення, то зустрінеться на полі бою в тому числі і ці дві інформаційні сили. І, і ми це вже з вами бачимо. Ми бачимо, як відбуваються конфлікти на рівні церковних е інституцій, так, от релігійного релігійного масштабу, я вам хочу сказати, що в Україні проживеться маленький цикл цієї війни-переходу, яка далі буде роз, через видах планети розпорошуватися на всю землю, тому те, як відносяться усі інші країни до того, що відбувається, показує їхнє майбутнє. Тобто, чи осуджує, чи відвертається, чи хіхікає, чи е, каже, що це нас не стосується, чи бере участь, чи е, співчуття, сострадання і так далі, чи тиранічна, тиранічна взаємодія з, з простором е, терористів. От від, оці, від цієї позиції, позиції в цій грі, Колективна свідомість інших держав отримує свою порцію майбутнього, яка прийде, прийде до всіх. Тож зараз, в ці місяці, я вбачаю найпотенційнішу важливу місію усіх берегинь світу в тому, щоб практикувати зцілення внутрішнього ядра сім'ї. І наділити внутрішню дитину домом. Кожна внутрішня дитина має отримати дім, де мир, де баланс, де гармонія, де щастя. Кожна внутрішня пара, матері і батька, має стати союзом душі і духу. І цей дім стане тоді чашею живого життя. І тоді ми з вами відчуємо, як простір повітря стає для нас новим ресурсом. Ми будемо з вами дуже легкими, тому що ми будемо одушевленними системами. Ми будемо не прив'язані до, як якоря, до кордонів м певних держав. Планета буде нас спонукати до більшої мобільності, більшої такої динамічності, більшої легкої переміщабельності. І це з нами здатне відбуватися по поганому поводу, так? через імміграції, е побіги від війни, від стихійних лих, ла-ла-ла-ла. А може відбуватися еволюційним чином через наше з вами визрівання і рівень е свідомості істот, е які вільні, вільні опинятися там, де, де є резонанс з ресурсами для ось цієї еволюції душі? Ось така динаміка. Ось така динаміка. Ще раз вам, любі мої, нагадую про свої плани, перше. Буквально на цих вихідних буде, слідкуйте за ефірами, перший ефір сатсанг. Для того, щоб зцілити ось цю саму нашу внутрішню дитину, з неї почнемо, кожна дитина має отримати свій дім, свій дім і жити щасливо в ньому, бути в безпеці і гармонії. 21 грудня стартує наш курс по управлінню простором у 2023 році. Запрошую. В січні буду проводити ретрит, ретрит «Містика Карпат. Алхімія жіночої зрілості». Кінець січня. Приходьте. Десь там, приблизно в тому періоді, в кінці січня, буде потужний марафон. Марафон «Свобода мого народу». народу. Буду розкривати цю тему. Запрошую. Приходьте, слідкуйте, доєднайтесь». Перед Новим роком будемо феячити 30 грудня, запрошую жінок, на Зі Лімарія. Будемо завершати цей рік, архівувати все, що ще можна наархівувати і е, активувати символ Нового року і входити в містерію проходу, створювати ще більш потужні проходи в цій темряві для нашого щастя, для процвітання наших ротових систем. Ось такі у мене плани. Вам бажаю гармонії, балансу, щастя в будь-яких умовах. Не вибивайтеся, не ведіться ні на які маніпуляції світлом і темрявою. В темряві ще більш видно то і що є світлом. Тож я вас обіймаю, цілую, дякую вам за увагу. Обов'язково цей шматочок ефіру ми додамо до, до частини, яка була на ютубі. Тож підписуйтесь, запрошуйте друзів, діліться цими кличами. І знаєте, я вже вирішила, прийняла це рішення, для себе потужне і важливе, не намагатися доносити людям, інформацію, яку транслює ми, моя душа, мій голос і моє серце на всім зрозумілій мові. Я буду робити це на мені зрозумілій мові. Тож, любі мої, якщо у вас є якісь свої предубіждення про зрозуміються ваші близькі чи ні, чи вам, чи вам якось здається, що ця формація і риторика не для усіх, не для кожного, то Давайте ми знімемо себе корони, гордині, вирішувати, хто що розуміє, і віддамо їм право і можливість зустрічатися з, з усім своєчасно і слухати те на тій мові, яка мова першоджерела, яка мова без перекладачів. Дякую вам за усе це, за вашу увагу. За ваші реакції з великою насолодою О, почитаю ваші відгуки про цей ефір з величезною насолодою, познайомлюсь, почитаю ваші інсайти, залиште інсайти, що ви записали сьогодні собі в свої записники, якщо ви записали, що забираєте з собою в своє живе життя? Бо ефіри свої я завжди присвячую. Тому щоб сакральні знання покращували реальність людей, що будемо робити з вами завтра? І чи відчули ви імпульс поштовху до більшої віри, волі і сміливості бути тим, ким ми є, і діяти і ще потужніше, незважаючи ні на які зовнішні обставини? Бо саме це зараз. І є найголовнішою задачу не виключайте в собі живе життя. Не виключайте, не вимагайте світло в середині, і воно, те зерно, яким зараз ми є з вами, як зерна, що лежать в темряві землі, обов'язково проросте і потягнеться до сонця. Я це вірю, я це бачу, і так і буде. З вами була Зверуха Ірина, майстер і Марія, і моя безцінна команда проєкту People, світочі, світі. Усім щастя. До зустрічі.